Коли настане мир і тишина У нашій ворогом нескореній країні Хай пролунає слава Україні В той день, коли закінчиться війна Пам'ятай, Господь завжди оберігає всіх тих, хто захищає Україну Війна йде просто з цивільним населенням, тому що більше нічого вони зробити Дякую лохоцькій громаді, нашим волонтерам за підтримку. Слава Україні! Героям слава! Сім чотири вам п'ять!